هذه الشيلة إهداء من ام عبدالله الشيحان المحيني الى بنت الخريجة عايشة محمد شيحان المحيني <تصفيق> الطلق. مواليد ملكة تخرج مدح تراحيب